الرحمن الرحیم سورہ عالم عمران کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اس نئی امت مسلمہ کا ایک تزکیہ نفس ان کی جو غلطیاں اور جو رسپانسبلیٹیز ہیں وہ دیں جس میں غلو نفسیاتی غلامی اور فرقہ پرستی سے بچنے کا حکم جو پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا اور صحابۂ کرام ردی الن کو رسپانسبلیٹیز بھی دی گئیں اور ان کو ایک بتا بھی دی گیا کہ آپ نے کن کس طرح کے لوگوں اور پارٹیوں سے بچ کے رہنا یہ بھی بتا دیا تھا یہ آپ پڑھ چکے ہیں اب آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ جنگ جنگ اوہد سے متعلق سوالات کے جوابات یعنی جنگ اوہد ہوئی تھی جس میں ایک بہت بڑا ایشو آیا تھا صحابۂ کرام ردی الن کو تو کچھ تو ان کے ذہن میں کویشچن تھے اور کچھ جتنے منافقین تھے ان کے ذہن میں بڑے کوسچن انہوں نے پیدا کر کے جان بوجھ کے ایک پروپیگنڈا کیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے جواب کی شکل میں پورا ایک ڈیٹیل بتا دی گئی اس کا اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور یہ 121 آیت سے لے کے بالکل 189 تک کا یہی موضوع چلتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے وائز من اہلی کا توبی المَنینہ مقدل القطالی و اللہ حسمین علی حقیقت انہیں سمجھاؤ اے رسول اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب عہد کے دن آپ مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت اللہ تمہارے ارادوں میں واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا اور اللہ سمیع علی میں نیاست یعنی صورت حال کیا تھی آپ نے صورت کا مطالعہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنوم کو کہ بھی تمہیں رسپانسبلٹی ہے کہ تمہیں یہ پورے عرب کے اندر یہاں پروزیکیوشن کی جا ہے کہ لوگوں پہ مذہبی جبر ہو رہا ہے اس کو اپنے ہٹانا اور اس کے لیے پھر جنگ بدر ہوئی تھی جو کہ بہت بڑی ہے جس کی آپ اسٹڈی کر چکے ہیں اس کے بعد پھر دوسری بڑی جنگ یہ جنگ عہد ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سے مارکے ہوتے رہے لیکن یہ بڑی جنگ تھی جنگ عہد جس میں جب جنگ بدر میں صحابۂ کرام کہ صرف چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے جبکہ مکہ سے جو کفار آئے تھے ان کے ستر لیڈر جو ہے وہ مارے گئے اور ستّر لوگ وہ قیدی ہوئے اس کے بعد پھر انہیں آزاد کر دیا گیا تو اب یہ ہوا کہ ان کی طرف سے قوم پرستی اور اس کا ہونے کے لیے وہ ایک ہزار بندوں کو لے کے مدینہ منورہ پہ ایک یہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم پورے شہر کو ہم فتح کر لیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پلاننگ کر رہے تھے کہ صبح کے ٹائم اٹھ کے ہی آپ جنگ کے مورچوں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ تیار کرے ہیں اب اس کی ہسٹری میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اب پہلے آیات کا پڑھ لیں از ہمتانی ولیما فلیہ تو اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا دراصل ہے کہ اللہ ان کے مدد کے لیے موجود تھا اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یعنی معاملہ کیا تھا کہ دو گروہن یعنی یہ منافقین کے گروہ تھے ایک یہ بھی تھے اور خود بن اسرائیل بھی تھے یہودی بھی تھے جو مدینہ میں تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ تھا کہ اگر شہر پر کوئی حملہ ہوا تو ہم لوگ بھی ایک سیکیورٹی کے طور پر ہم بھی کام کریں گے ہم بھی خدمت کریں گے تو ان دونوں نے جناب یہ حوصلہ چھوڑنا چاہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کر رہے جی اور کسی طرح کوئی نہ کوئی بہانے سے یہ بھاگنے لگے کہ نہیں جی ہم یہ جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہتے وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ مکہ سے ایک ہزار بندے تھے اور صحابہ کرام ندیلعنم جو کہ اب تک ایمان لا چکے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ سیون uh, ہنڈریڈ کے قریب تھی سوری یہ غلطی ہوئی میرے اینڈ پہ کہ یہ تھری تھاؤزینڈ کفار تھے کہ جو مکہ سے آئے تھے اور صحابہ کرام سیون ہنڈریڈ تھے کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے کچھ اور مرد بھی تھے لیکن وہ یہودی یا پھر منافقین تھے کہ جو کوئی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے تو بلکہ انہوں نے تو ایک یہ بھی بات چیت ہوئی پلاننگ کی تو جو صحابہ کرام مخلص اور جو نئے نوجوان تھے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی یار رسول اللہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ جہاد جو ہے صحیح طرح سے ہم کھلی جگہ پہ کریں اور منافقین نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم تو اندر سیکورٹی کر لیں ان کا یہ تھا کہ شہر کے اندر ہی ہم سیکیورٹی کر لیں تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو نئے ایمان لائے تھے تو انہیں کی بات کو آپ نے قبول کیا اور اب باہر نکلے تو یہ منافقین سب بھاگ گئے تھے لے جی ہمارے ساتھ تو آپ نے یہ کرنے کے بجائے بچوں کے چلے گئے تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ عنایت فرمایا اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے پھر نا کرتے ہو سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو یعنی بدر اس سے پہلے والی جنگ میں تین سو صحابہ اور ایک ہزار کفار تھے اور اس میں اللہ نے ایسے کیا تھا کہ آرام سے کہ بالکل بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ اگر چھری کے ذریعے آپ جس طرح سے سیبوں کو آپ کاٹتے ہیں تو اسی طرح سے کفار کٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتائے تمہیں اس پہ ایمان نہیں تھا یا کیا معاملہ تھا تمہارا اب ظاہر ہے کہ ایک تو ایک منافقین پہ بھی تبصر آیا اور اسی طرح کہ جو ابھی نئے ایمان لائے تھے تو اگر ان کے بھی ذہن میں کوئی کمزوری تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بتاؤ اس وقت بھی میں نے مدد کی تھی تو اب تم کیا یہ ڈر رہے ہو یا کیا معاملہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جذب جہاد کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی استقولین <تصفح> رب کم بلاستی الافمل منزل یاد کرو کہ جب تو مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے اتارے گئے بلا ان تصور فوریم ہاد یم د رب و کم بخم ستل اعلیٰ فنل ملائقاتی ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور تمہاری دشمن اسی وقت تم پر آ پڑے تو تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو تمہیں تین ہزار کہا تھا میں پانچ ہزار فرشتے دیتا ہوں اچھا اس زمانے کی جنگ میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انسانی پاور سے ہی جنگ چلتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کبھی تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ تم سات سو ہو اور وہ تین ہزار کفار جو ہے مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں پانچ ہزار فریج پہ بھیج دیتا ہوں وہ خود تمہارے اس کو کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سائیکولوجیکلی بھی بتا دیا کبھی اس میں تمہیں کمزوری کی کوئی بہت سے لوگ نئے ایمان لائے تھے تو ان کے دل میں بھی کمزوری ہوگی اور اس کے ساتھ منافقین بھی اپنا پروپیگنڈا کر رہے تھے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی اور سب کے دل مطمئن ہونے لگے پھر فرما اما جاء اللّہ اللہ بشر لاکم رقم ولی تتما کلو بکم بہی ومن نسر اللہ مند اللہ عزیز اللہ اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے کہ بھائی اللہ نے اس لیے بتایا کہ تمہاری تم سائیکولوجیکلی مطمئن ہو جاؤ کہ بے فکر ہو کہ تم پہ کوئی نہیں جیت سکے گا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کے لیے آئے ہو اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو لیڈرس جو مکہ کے تھے وہ پہلے ہی جنگ بدر میں مارے جا چکے تھے تو اب جو باقی ہیں تو وہ آگئے تو ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے تمہارا وہ اپنی طرف سے تو قوم پرستی کے طور پر آئے تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا تمہارا اب یہ آپ کے لیے ریئل سچویشن ہے کہ جہاں یہ جنگ ہوئی تھی یہ اوہد پہاڑ جو ہے مسجد نوی سے پانچ کلو دور ہے بہت لمبا سا ایک یہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹا اس طرح سے پہاڑی بھی ہے اور اندر پھر یا آپ اندر سے بھی دیکھ تو کچھ غاریں بھی موجود ہیں اسی پہاڑ کے اندر آپ جب کبھی بھی حجر عمرے کے لیے جائیں گے تو اب جا کے اس پہاڑ کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو ایک ہسٹری کی پوری سیچویشن بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس پہ مدد کی ہے اب یہ دیکھیے کہ یہ کھلی جگہ تھی کہ جہاں جنگونی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کے پاس آپ نے اپنا یہاں پہ اپنی سیکیورٹی کو یہاں پہ رکھا تھا پھیلا کے تاکہ یہاں پہ سامنے سے وہ صحیح طرح سے جنگ کر سکے تو اسٹریٹجی یہ تھی اب اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی یک تو فن من الدین کا فرو او یک بتا ہوں فین خلیبو اس لیے کہ ان منکروں کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح ان کا ایک حصہ کاٹ لے یا یعنی انہیں ایسا ذلیل کرے کہ خار ہو کر لوٹیں یعنی اب یہ بتایا کہ بھی دیکھو یہ اس لیے یہ ان کو اللہ تعالی نے بھی ذرا دے دی عادت کہ یہ آ کے کر لیں جنگ جو منکر تھے کہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو ہنڈریڈ پرسینٹ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہیں تھے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اپنی قوم پرستی کے شوق میں وہ جنگ کرنے آ گئے تھے تو بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک حصہ کاٹ دوں کہ جو جتنے بالکل پیور منکر ہیں ان کو تو مار دیں اور جو بچے تو وہ ان کو پھر یہ ذلیل بھی ہوں اور خار ہو کر جائیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر ایمان بھی آ جائے اور یہ آ بھی گیا اس کی ڈیٹیل میں آگے بتاتا لئی سلقا منلم شعیون او یو از بہ فن نہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ یہی کرے یا ان پر عنایت کی نظر کرے اور ان کی توبہ قبول کر لے اگر یہ توبہ کرے یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے اس لیے کہ یہ ظالم کہ واقعی یہ لوگ ظالم تھے اب کچھ اپنی قوم پرستی کے لیے اپنے قبیلے کی لیے وہ جنگ کے لیے آ گئے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہیں بھی تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لیں یہ بھی بتا دیا تو اس لیے آپ مطمئن رہیے بے فکر رہیے کوئی مسئلہ نہیں ولی اللہ معافِ سماواتی و ما فل عردی یق فرولیشا بلم یشاء و اللّہ غفور الرحیم یہ اللہ ہی کی اختیار ہے اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کرے یعنی اللہ تعالی بخشنے والا شفقت کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سزا دیتا ہے اور اکثر لوگوں کو بخش دیتا ہے کہ جو توبہ قبول کرے کر لیتا ہے لیکن جو آدمی توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بنا ہوا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نہ ہو تو اللہ کے رسول کا دشمن بنا ہو تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخشتا نہیں ہے پھر ان کو سزا بھی دے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ. یہ ہے تو اس لیے بے فکر ہو تم اطمینان سے کرو اب معاشی اور سوشل اصلاح یہ بھی یہاں پہ اس جنگ کے ٹائم یہ کر دی ہے یہ اہل ایمان جو صحابہ کرام تھے ان کو کہ سود نیکوں میں خرچ غصے کو دبانا معاف کرنا توبہ یہ سب کا حکم یہ وہ ایتھکس ہے یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہم جنگ کے موقع پہ بھی ایتھکس پہ ہی فوکس کیا تو یہ اس وقت صحابہ کرام کو بتا دیا گیا اب دیکھیے یا جو الربا اد آفم مداآفت بطق اللہ تفلح ایمان والوں آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاں پا یعنی یہ اب جب جنگ و حد ہو رہی تھی تو اس وقت کا یہ حکم ہے اس کے کچھ عرصے بعد یعنی اس سے آ رہا ہوں پانچ چھ سال بعد پھر وہ آیات نازل ہوئی جو سورت البقرہ میں اب پڑھ چکے کہ بھی تب پہ تو اللہ تعالیٰ نے سود پہ جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور سب نے پھر توبہ کر لی لیکن اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ سود کھانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ اس سے بچو اللہ سے ڈرتے رہو تب تمہاری مدد کرو گا وتقنار اللہ کی اور عدت اور ان آگ سے بچو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی یہ یاد رکھو کہ یہ ان منکروں کے لیے میں نے آگ تیار کی ہوئی تم بچنا یہ نہ کہ تم بھی اس میں چلے جاؤ کہ ان کے اگر لیڈر بنو گے تو تم بھی یہ مسئلہ آ جائے گا وہ اللہ و رسول عل اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا گا. ان یہ بتا دیا گیا کہ بھی دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تم پر رحم ہوگا الى ربكم و سار او ادا مغفرم مر رب کم و جن تم اردو اردو اور اپنے رب کے مغفرت اور اس جنت کی طرح بڑھ جانے کے لیے دوڑو جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس میں یہ زمین اور آسمان جیس جیسی ہے یعنی اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ جتنی ہمارے پاس بہت آسمان میں جتنے ستارے اور سیارے اور بہت کچھ جو کچھ بھی ہماری نظر آتی ہے یہ بھی اور بہت سی گلیکسیز یہ ہمیں جو نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری مل کے جنت بنے گی تو اس کے لیے آپ اس کی طرف جائیے یعنی اب آپ اگر ڈر بھی رہے ہوں جنگ میں جنگ عہد میں تو نو پرابلم آپ کے لیے یہ لمیٹڈ زندگی جس میں صرف انجوائمنٹ ہوگی اور کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا تو ایسی صنوعیت کی ہوگی آپ کے لیے اس لیے تیار ہو اب صاحب کرام بھی تیار ہو گئے اس کے بعد یہ بھی فرمایا الذین یونفقون فطر رائے ودرائے بل قوازمین الغیزہ بلعفینہ انناسی اللہ حب المحسنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خاص تنگی ہو یا کشادگی اور جن پر خرچ کرتے ہیں اس کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو غصے کا کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور خوبی سے عمل کرنے والے یہ انصار تھے سابۂ کرم کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تنگی کشادگی بھی تھی تب بھی یہ اللہ تعالیٰ راہ میں یہ خرچ کرتے تھے کہ ہجرت کر کے جو لوگ آتے تھے تو ان کو سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا تھا تو ان کو جابس بھی دیتے تھے ان کو زمین بھی دے دیتے تھے کہ آپ آئیں کام کریں اور اس طرح سے یہ سیٹل کرتے تھے اگر کوئی غصہ بھی ہوتا تب بھی دبا دیتے تھے اور لوگوں کو معافی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا اور پھر خود جو ہجرت کر کے جو صحابہ آئے تھے اور ان کے پاس رقم بھی جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رتلۃ کی تھی تو انہوں نے بھی اپنی اس رقم کو اسی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی مدد ہی کرتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی معاملہ کیا کہ ان کو مسلسل کھانا بھی ملتا رہتا اور پھر ان کو انصار کے ہر ایک آدمی کو ایک حاجر ہجرت کرنے والے ایک صحابی کا بھائی بنا لیتے تھے تو پھر وہ خود ان کی بہت ان کی خدمت کیا کرتے تھے تو یہ تھی صورت حال بل زینہ اضافع فاحشن او ظلم ون فسم زکر اللہ فسط فرو الظنو بہم ومََ یقفرو ضنو بلّہ ولم یو سر اعلی ما فعلو وحم یالم اور جن کا معاملہ یہ کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے یعنی اگر گناہ ہو گیا تو تب فورن جب یاد آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں معافی کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دیتا ہے اور یہ بتا دیا کہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے کہ نہیں جی یہی برائی ہم نے کرنی تو ایسے لوگ ہیں تو پھر اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھ لو بھائی یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا آخرت میں اب دیکھیے کہ این جنگ کے موقعے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ایتھکس بتائے کہ بھی ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اس طرح سے اپنے نیکی پہ ایسے رہنا یعنی یہ نہیں کہ ابھی جنگ آئی ہے تو بھول جاؤ جی نیکی کو بس لڑائی جھگڑائی کرو نہیں بلکہ اس وقت بھی انہی ایتھکس کے حکم ہے کہ جو جس وقت پورے مدینہ منورہ پہ تین ہزار لوگ جو کہ بہت زیادہ تھے اور صحابہ کرام مخلص صحابہ صرف سات سو تھے تو ان کے ساتھ یہ جنگ کے لیے اب یہ چلنے لگا ہوں. تب یہ حکم الائی کا جزا مغفرا تم وہ جنت التجری تختیار خالدین فیحہ و نََ عجر العاملی یہی ہے کہ جس کا صلا ان کے رب کے مغفرت ہے اور وہ باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہت ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہی اچھا صلا ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ جناب آپ خاص طور پر جو نیکی آپ کرتے ہیں غصے کو آپ دبا لیتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں کوئی گناہ ہو بیٹھے ہیں, بدکاری کر بیٹھے ہیں, تب بھی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تمہارے لیے یہ ہے جنت جو کہ اتنا بڑا باغ ہے جس میں ایسی نہریں اور یہ ہوں گی کہ جو یہ بہت ساری ایسی بہت بڑی گلیکسیز یہ ساری مل کے آپ کی جنت ملے گی اس لیے انجوائے کرنا ہے اس وقت. اب یہ کرتے ہوئے پھر جہاد اور ایمان اور جنگ عہد کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ اس کا کیا صورت ہوگا ہوگا قطخلت من قبل کم سنا نم فصیر فل اردی فنزرو کئی فقانہ آقی ایمان والو آخری فتح آپ ہی کی ہوگی اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں سو اپنی اس سرزمین ہی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے بیان الناسی ودموں مؤزمتقی یہ ان لوگوں کے لیے نہایت واضح تنبی ہے جو رسول کو جھٹلا دینے پر مصر ہے اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی آپ کے لیے یہ فتح ہونی ہے اس لیے آپ نہ ڈرئیے کوئی فکر نہ کیجیے آپ کے ساتھ جنگ ہوگی آپ کی فتح ہوگی تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اردو میں ایک ہسٹری کی کچھ بکس میں بڑی ایشوز انہوں نے جنگ ہود کے بنائے ہیں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا رزلٹس بتائے اس کو اگلی آیات میں آپ کو نظر آئے گا اور یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے آپ سرزمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے تو ابھی آپ اگر چاہیں ٹورزم کے لیے تو خود سعودی عرب کے اندر کو ایسے علاقے آپ کو ملیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی سزا آ چکی ہوئی ہے جیسے اس کی ایک ایگزامپل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے زمانے میں یہ خود مدینہ منورہ میں اور خیبر جو سیونٹی کلو ہے وہاں جا کے دیکھ لیں تو کس طرح سے بنی اسرائیل سارے کس طرح سے یہ اس جنگ میں ان کا کیا نتائج ہوئے تھے آپ خود ایویڈینس دیکھ سکتے ہیں اس سے اور آپ آگے تھری تو مدائن سالے کے جو حضرت صالیہ علیہ اللہ علام کی قوم کا کیا نتیجہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے وہ آج بھی موجود ہیں چھ ہزار سال گزر چکے ہیں اور ان چھ ہزار سال سے وہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں اب جا کے دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوا اس کے بعد پھر مزید آپ چاہیں آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ جارڈن میں چلے جائیں اور جارڈن میں حضرت لط علیہ السّلہ وسلم کی قوم پہ جو عذاب آیا وہ بھی آپ کو ڈیڈ سی کے بالکل پاس آپ کو پورا ایویڈینس ملتا اور اس کو کیمیکلی جب اس کے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلے کہ یہ جناب کس طرح سے اللہ کا صدا آیا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں آپ پڑھئے گا اور خود جا کے آپ ان لوکیشنس کو دیکھ لیجیے گا میرا سفر نامہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن اور بائبل کے دیس میں جس میں بہت ڈیٹیل سے انہیں لوکیشنس کو میں نے جا کے ایکچولی دیکھا اس کی پکچرس بھی میں نے کر دی ہیں اور خود پریکٹکلی جا کے دیکھ لیں جب بھی آپ کو موقع ملے اس طرح شعیب علیہ صلاسلام کی قوم یہ بھی اب سعودی عرب کے ایریے میں ہی ہے تو یہ بھی بالکل جارڈن کے باڈر کے بالکل پاس جا کے یہ ایک ایریا آتا ہے وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو تو اس لیے بے فکر رہنا پھر فرمایا ولا تہین ان کم تم مومن ہو اس لیے مطمئن رہو اور جو نقصان تمہیں پہنچائے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو اگر تم مومن ہو تو غلبہ بلاخر تمہیں حاصل ہونا ہے ان یم سس کم کر ہم مسلو کلوا بینا ولیلم اللہ الَّذِينَ و وَيَتَّخِذَ من شُهَدَاءَ شہداء لَا اللہ یب اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے اور دونوں اور دنوں کا یہ الٹ پھر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو واضح آ جائے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنے جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ان مسالے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو یہ اصل میں ایک خاص ٹائم میں جنگ عہد میں ہوا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا کہ بھی دیکھو آپ کو کوئی بے حوصلہ نہیں ہونا ہے غم نہیں کرنا ہے اور فتح آپ ہی کی ہوگی اور یہ جو چوٹ آپ کو اگر لگی ہے تو یہ دشمنوں کو بھی لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس لیے یہ امتحان کرتا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایک بالکل کلیئر رزلٹ آ جائے کہ جناب واقعی یہ بڑے مخلص ہیں تو اب اس کی ڈیٹیل ہوئی کیسے اور اس جنگ میں کیا ہوا اس کی ڈیٹیل آپ دیکھیں گے ایک سمپل ہی چلے میں مختصرن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس جنگ میں یہ خاص ایریا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو یہ رسپانسبلیٹی دی تھی کہ آپ نے تیر پکڑ کے یہیں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ اگر کوئی جنگ تو ہم نے سامنے ہم کریں گے اگر پیچھے سے کوئی آ جائے تو آپ نے اس پہ تیر مار کے ان کو بگا دینا تب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو جناب ایک دم بالکل جنگ بدر کی طرح ان کے لیڈرز وہیں پہ مارنے لگے مرنے لگے اور بہت سے لوگ مارے گئے تو یہ ان کا بہت سارا گروپ جو ہے وہ بھاگنے لگا جب وہ بھاگا تو ان کا ایک گروپ تھا کہ جو نکل کے پیچھے سے یعنی اس پہاڑ اور اس پہاڑی کے بیچ میں سے ادھر سے نکلا اب جن صحابۂ کرام کی رسپانسبلیٹی تھی کہ ابھی وہ تم ان کی سیکورٹی آپ نے کرنی ہے تو وہ جب دیکھا ان کو لگا کے فتح ہو گئی وہ ان کی بہت سارے لوگ نکل کے آ چکے تھے اور آ کے بس وہ اب باہر آ گئے تھے تو یہ ان سے غلط فہمی ہوئی تھی تو تب یہ ہوا کہ جو حصہ جو ہے ادھر پیچھے سے آ گیا تھا انہوں نے خود تیر جو ہے مارے اور کچھ صحابی یہاں جو رہ گئے تھے وہ شہید ہوئے اور پھر ادھر سے حملہ آ گیا یہاں سے نکل گیا اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ پھر واپس آ گئے اور پھر زبردست ہوئی تو اس میں کچھ ٹائم کے لیے صحابہ کرام کو بڑی مشکلات ہوں اور سیونٹی صحابہ جو ہیں شہید ہوئے تو یہ اب دیکھیے تو یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پہ وہ سب کے سب وہاں پہ دفن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نے یہ کیا کہ ان غار کے غاروں کے اندر جناب وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کی اور وہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سائیکولوجیکلی رزلٹ کیا کہ یہ سب کے سب نکل کے بھاگ گئے یعنی پھر انہوں نے مزید جنگ نہیں کی یعنی حالانکہ ان کے لیے تو یہ بڑی آسانی لگ رہی تھی کہ بھی آسانی سے مدینہ منورہ پر شہر پہ فتح کرو اور جو تباہی کرنی کر لو انہیں کی انہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ گھنٹوں کے لیے یہ تکلیفات آئیں تھیں اس کی ڈیٹیل اگلے لیکچرز میں بھی دیکھیں گے اور پھر یہ سب بھاگ گئے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے پیچھے جائیے تو اب زخمی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے صحابہ بھی زخمی تھے اور وہ اس جگہ تک آ تھے جو فورٹین کلومیٹر مسجد نبوی سے دور ہے یہاں پہ غزبہ ہمرا ہم الاسد کہا جاتا ہے لیکن مکہ کے جو فارت ہیں انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا بلکہ چھوڑ کے کہا جی اگلے سال کریں گے آپ سے جنگ اور چلے گئے بھاگیہ وہاں سے تو سوچئے کہ یہ کوئی فتح ان کو نہیں ہوئی فتح صاحب کرم کوئی لیکن کچھ ٹائم کے لیے مشکلات ان کو آئی تھیں بس اتنی بات تو یہ اس کی ڈیٹیل کو ان اگلے لیکچر میں کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اس سوالات کو آپ نوٹ کر لیجئے ای میل کر دیجیے گا اور ای میل کرتے کرتے بہت آپ کے ذہن میں ہسٹری کے اندر بہت سے سوالات آئیں گے لیکن رزلٹ یہ ہوا کہ اس کے بعد تو کچھ ہی دن میں یعنی کچھ مزید پانچ سال بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمائی فتح کر لیا اور فتح کرتے کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے سب لوگ لے چند لوگ ہی جو مجرم تھے وہ تم مارے گئے لیکن میجورٹی اور خود ان کے اب جو لیڈر ابو سفیان تھے تو وہ خود ہی ماننے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ اور خود انہوں نے اپنی بیٹی جو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی کر لی تو یہ صورت ہے جو سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ مزید اسی کی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچرس میں کرتے ہیں جزاکل کر و خیر وحسن الجزا